هناك 12 قانون في علم النفس إذا فهمتها وبدأت بتطبيقها حتما ستغير حياتك. أولا قانون الراحة النفسية، الانسحاب من الفوضى لا يقدر بثمن. ثانيا قانون الذكاء العقلي، التجاهل يعيد كل شخص إلى حجمه الطبيعي. ثالثا قانون الاستغناء. ليس كل ما تستغني عنه خسارة، بعض الأمور الإستغناء عنها بداية أفضل. رابعاً، قانون تطوير الذات، أوجد لك مكاناً في القمة، في القاع مزدحم جداً. خامساً، قانون إثبات الذات، بين الحين والآخر، قم بتحديث قوانينك. سادساً، قانون التميز، أبدع وأنت مسترخي كي يقلدك الجميع. سابعاً قانون التحدي أن توجد لك مكاناً بين الكبار ثامناً قانون إدارة الوقت كن كالسفينة التي تبحر بين الأمواج بالعلم والمعرفة تاسعاً قانون الأهداف حياة بلا هدف يعني جسد بلا روح عاشر قانون الوعي إن لم تعرف أخطائك فلن تتعلم الصواب الحادي عشر قانون التعلم إن لم تتألم لن تتعلم الثاني عشر قانون التغيير إن لم تتغير فأنت تخسر حياتك